נניח שאנחנו רוצים למצוא כמה פעמים 16 נכנס ב-1388. מה שאני רוצה שנעשה קודם כל זה שנחשוב איך אנחנו פותרים בעיה כזו בשיטה המסורתית, ואז נציג לכם שיטה אחרת שמקנה יותר דיוק. בשיטה המסורתית נגיד ש-16 אינו נכנס ב-1. אז עוברים לעמדה הבאה, כמה פעמים זה נכנס ב-13, זה עדיין לא נכנס ב-13. אז נמשיך ל-138. אז נבחין ש-16 נכנס ב-138, אבל כמה פעמים? אולי ננסה תשע פעמים? נעשה את החשבון בצד. אז 16 כפול תשע. אם 6 כפול תשע זה 54, ואחד כפול תשע זה תשע. ועוד חמש זה 14, לכן זה 144. אוף, זה עדיין גדול ממאה שלושים ושמונה. לכן כנראה זה ייכנס שמונה פעמים. שמונה פעמים יהיה פחות 138. אז נשים את השמונה הזה כאן, זה ממש ניסיון ותהייה. למעשה, אנחנו לבדוק שבאמת שמונה נכנס, שנכנס שמונה פעמים ב-138. אם 6 כפול 8 זה 48, ו8 כפול 1 זה 8, ועוד 4 זה 12. אז 8 כפול 16 זה 128, לכן כאשר אני מכסיר, נקבל שערית מ-138. יהיה לנו שערית... של 8 פחות 8 זה 0, 3 פחות 2 זה 1, ואלה מצטמצמים. אז יש לנו שערית של 10. אבל פה יש 8, לכן נוריד אותו למטה ונקבל 108. ואז נעשה את אותו דבר עוד פעם. ניפטר מזה כדי שאף אחד השאלה היא כמה פעמים שזה נכנס ב-108? אפשר להגל ולנחש שזה בטוח שלא 8 פעמים. כי 8 פעמים זה 128, אולי 7. ואפשר לחשב כאן בצד. אז זה 16 כפול 7, 6 כפול 7 זה 42, ו1 כפול 7 זה 7, ועוד זה 11, לכן קיבלנו 112. זה עדיין גדול מדי. זה יהיה 6. אך שימו לב, חישבנו כאן בצד, כדי להבין שזה לא 7. אז 6 נכנס כמה פעמים? ב-108, אז 6 כפול 6 זה 36, נעביר את ושש כפול אחד, אז שש ועוד שלוש זה תשע. כעת נחסיר שוב, שמונה פחות שש זה שתיים, ואפשר להגיד שעשר פחות תשע זה אחד, או שניתן להשאיל, לכן זה יכול להיות עשר, ואז נוריד את זה, עשר פחות תשע שווה ל-1, ויהיה לנו כדי לא להיכנס למספרים עשרונים, אפשר להגיד שסיימנו, כי שש עשרה לא נכנס ב-12, לכן שש עשרה נכנס ב-1288-83 פעמים, משאירית של שתים עשרה. זו דרך אז שיתאמ מסורתי שACH מכירים. Ach קאet, נילמאל שיתא אחרת של הדעת יותר מהניגעל תלפתה ותרגיל חילוק ארוך. שوف, 16 אסrei נחנש 1388 388. מה שנאסא קאet צודק, הרבה יותר, הרבה יותר מטימה לניחוש בקרוב. מה שנאסא זה פשוט לנחש. לנחש קאמ בפנימי 16 אסrei נחנש לה בלי להגזים גבוה מדי. כעת נדבר לא, נח... לא נחשוב רק על 1 או 13 או 139, נחשוב על המספר כולו. לפני שנעשה את זה, אני רוצה שנדבר על דברים כי הם לנו. פשוט נזכיר לעצמנו כמה 16 כפול 2 ו16 כפול 5 הם. בחרתי את המספרים האלה באקראי שנוכל לעזר בהם בניחוש, לא חייבים להשתמש 2 ו-5, אפשר להשתמש בכל מספר. אולי בהמשך יהיו דוגמאות אחרות. אז 16 כפול 2 זה כפי שאנחנו יודעים זה 32, ו-16 כפול 5 זה 50 ועוד 30, כלומר 80. נזכור את שתי התוצאות האלו להמשך. כדי שנוכל להתמודד עם הבעיה הזאת. ראשית, ננסה לחשב, לנחש, סליחה, 16 נכנס ב-1388. או דרך אחרת לחשוב על זה, כמה 16 נכנס ב-1000. נעשה ניחוש גס. אנחנו יודעים כי זה, שזה לא יהיה 100, כי 100 כפול 16 זה 1600, נכון? פשוט מוספים שני אפסים מאחור. אם כן, כמה פעמים זה נכנס ב-1000? אנחנו ש16 כפול 5 זה 80, אנחנו יודעים ש16 כפול 50 זה 800. נשתמש בזה. אנחנו משתמשים ב-5 במקום 2. אנחנו מכפילים זה 10 ונקבל 50. כי 800 יותר קרוב מ-320 ל-1000, נכון? נוכל להגיד ש-16 כפול 50 מביא אותנו ל-800. שוב, איך ידעתי את זה? כי 16 כפול 5 חישבנו זה 80, אכן 16 כפול 50 הכפלנו ב-10 וזה 800. כעת נחסיר. 8 פחות 0 זה 8, וניתן להגיד ש-13 פחות 5 זה 588. כדי that we're solving the menu, how many sixes can we have? We have five hundred eighty-eight. How can we get closer to that? I think that we know the paper. Look at what he wrote. We can multiply sixes by the multiplier of the square. Of course, six hundred eighty-eight is a big number. I took the three hundred twenty-eight. We know that נוכל להכסיר את זה כאן, אז 8 פחות 0 זה 8, ו8 פחות 2 זה 6, ו5 פחות 3 זה 2. כעת נשאור לנו 268, ושוב נשאל כמה פעמים 16 נכנס ב-268? אבל נראה, 800 גדול מדי, גם 320 גדול מדי הפעם. נוכל להגיד, 16 10... שווה ל-160, פשוט ננסה את זה. איננו צריכים אפילו לקבל את, את התוצאה המדויקת. איננו צריכים את התוצאה גדולה ביותר מתחת ל-268. אנחנו רק צריכים לוודא שזו תוצאה שנכנסת ל-268. אם נחפיל, ניקח צבע חדש, 16 כפול 10, נקבל 160. נחסיר שוב, 8-0 זה 6-6 זה ו-2-1 זה 1. נוכל לחזור L, אנחנו יודעים ש16 כפול 5 זה 80, לכן בואו ננסה את זה. אם 16 כפול 5 זה 80, נחסיר שוב, זה 8 פחות 0 שווה ל-8, ו10 פחות 8 שווה ל-2. זה כבר מאוד פשוט. כמה פעמים 16 נכנס ב-28? זה נכנס רק פעם אחת. לכן כאשר נחסיר 16 ב-28, 8 פחות 6 2, ו-2 פחות 1 זה 1, יש לנו שערית של 12. תודה. כעת, איך נדע כמה פעמים 16 נכנס ב-1388? ובכן, זה נכנס 50 פעמים ועוד 20 פעמים ועוד 10 פעמים ועוד 5 פעמים ועוד פעם אחת. וזה יהיה שווה, אפשר לחבר הכל פה בצד ימין. זה יהיה שווה ל-50 ועוד 20 שזה 70 ועוד 10 שזה 80 ועוד 5 שזה 85 ועוד 1 זה 86. בבקשה, זה נכנס 86 פעמים עם שרית 12. מה שמגניב בשיטה הזאת זה שבכל שלב אפשר לשים 60 כאן, אפשר לחשב בקלות. יכולנו לבחור גם כשהמכפלות יהיו 16 כפול 6 ו-16 כפול 3. והיינו מקבלים תשובות שונות כאן, אבל בסוף היינו מקבלים את אותה תוצאה. מה שלמדנו הפעם זה שיטה שבה אנחנו מנס... נוגסים כל פעם עוד חלק שהצלחנו לחלק. בהתחלה נגסנו ב-800, ואז נגסנו 320 וכך המשכנו עד שלא יכולנו לחלק יותר 16 אני מקווה שזה מאניי, ו mojoי לכם ליתרוד.